Напис Молочарня Грімсдейла Норман Віздом у фільмі Рання пташка Також у ролях Едвард Чепмен, Джеррі Десмонд, Педді О'Нил, Брайан Прингл та інші Тори сценарію Джейкс Девіс та Норман Віздом за участю Еді Леслі та Генрі Блата, композитор Рон Гудвін, оператор Джек Ешер. Роберт Ешер. Доброго ранку, міс Госкінс. Доброго ранку, містере Крімсдейл. Підкинь, підкинь, зачекайте. Слухайте, я все поясню. Підкинь, я провалився кліз підлогу. Брехня це все. Надпис. Об'єднані молокозаводи. А, Остіне, здається, що ви сьогодні очолюєте підрозділ Святого Годріка, чи не так? Так, сер. Можливо, ви матимете невеличкі проблеми з молочарнею Грімсдейл. Але це не буде надто складно, адже у вас найкраще обладнання і найкраще молоко в Україні. Все, що вам потрібно, це ініціатива. Тому виходьте на свою територію і продавайте молоко. Так, сер. Дорогу, Бенкрофте. Я йду на сніданок. Повернусь пізніше. Ясно, сер, Добре, хлопці. До роботи. Як моя мила Неллі сьогодні вранці? Голодна? Я також. Просто жартую. Краще рухайся, ми спізнюємось. Я ж не можу сам тягти візок, чи не так? Oh Навіть не схожа на дружину Ти запізнився вчора ввечері Не хвилюйся, що затримався Облиш, ти навіть не можеш приготувати пристойну їжу Забирайся, я все знаю Молочник? Сьогодні не треба. останнє перш ніж вижену тебе звідси. Дякую, молочнику. Друге молоко принесли. Хочеш чашку чаю? Я відкручу тобі вуха. Це мирний район, ми не хочемо тут жодних проблем. А тепер давай, вали звідси. Нелі, дивись уважно. Хтось розбиває наші пляшки. Ходімо. tries to deny them the right to stand and deliver. A man's got to fight or die. A man's got a right to think and vote. And a man's got a right to drive his float. And if somebody tries to take over his round, a way to discourage him has got to be found. Добре? Так, дякую. Ви розбили мої пляшки? Слухайте, друже. Знаєте, в чому ваша біда? У чому? Ви дуже підозрілий. Лише тому, що побачили пару розбитих пляшок. Припускаєте, що це зробив я. Але я знаю, що тут відбувається. Що? Я спостерігав за ними. За ким? За котами. Я не можу їх звинувачувати. Про що ви говорите? У вас вузькі пляшки з картонними коробками. Але птахи прилітають і довбають дірки в пробках, чи не так? Це посилює запах молока. що стається? Що? Приходять коти, лякають птахів. Позираються, а потім йдуть і... І що? Що? Вони не можуть залізти в пляшку. Сильно розчаровані, вони шаленіють і розбивають пляшки. Як? вдаривши по них. Кіт не може вдарити пляшку лапою, не те, що розбити. Ви не чули? Усім котам тут важко. Справді? Але ви поставили свої дві пляшки на їх місце. Ви ж не думаєте, що я стоятиму й триматиму їх, а робитиму, що скажуть. Я записав це тут, у своїй книзі. Дві пляшки з того боку, і дві пляшки з іншого боку. Одна тут, друга там. І різні доставки. <звіт> В результаті наші продажі зросли, а Грімсдейл знизилися. <звіт> Я розповім про ваш, вашому менеджеру, містеру Гантеру? О, йому буде приємно. З четвертої ранку він на ногах. Зараз відпочиває. Я дам вам його адресу. О, так? Яку? Торндейл-авеню 2. Торндейл, Торндейл -дейл -дейл. Hunter. Hunter. 2? Торндейл? Ім'я Гантер. Хантер. Номер 2. Торндейл-авеню. O yıkılın eli. İmya Hunter. Hayda! E ne zatteremo i cionnelli. Як це зупинити? Допоможіть, містере Гантер. не вибратися Гей, геть з моїх ніг Так чи інакше, він розбиває всі наші пляшки, як я вам казав І він іншим займається Ми втратили клієнтів «Смішно, ми могли б побалакати у вашій вітальні!» Я бачив це на власні очі. Він розбив обидві пляшки, вдарив їх ногою і розбив обидві. Та він подівся. Гарненького потроху. Так, раз і назавжди. Кінець цьому. Я вб'ю, вб'ю, розірву тебе на маленькі шматочки. Ні. О, ні, ти не хочеш. Я... Що тебе? Мистер Кримсдейл! Об'єднані молокозаводи крадуть наших клієнтів. Це не причина вриватися сюди без стуку, Піткіне. Як керівник цієї фірми, я маю право на трохи приватності. Вони намагаються захопити нашу територію. Я це знаю. Вчора я отримав від них листа. Хочуть, щоб я віддав їм половину всього бізнесу. Вибачте, я піду і приготую вам їжу. І вам. Ау! Ви ж не збираєтеся продавати, чи не так? Звичайно, ні, Піткін. Жоден гігант не буде мені вказувати. А якщо об'єднані молокозаводи спробують, ми їх зламаємо. Але це вони й хочуть з нами зробити. Не будь дурним, Піткін. Сьогодні вранці вони розбили всі наші пляшки. Що? Це обурливо. Це неймовірно. Я тут з 1923 року. Мій батько заснував цю фірму в 1890-му. Я поговорю з генеральним менеджером. Backhers 1122. B.A.C. Один, один, два. Два, ви забули квітуче? Два. Об'єднані молокозаводи. Містер Гантера, будь ласка. Звідки ви знаєте? Кабінет містера Гантера. Містера Гантера, будь ласка. Його там немає. Звідки ви знаєте? Вибачте, його тут немає. Він на відпочинку. Перестаньте бути екстрасенсом, Піткін. Алло. Містер Гантер відпочиває. Скажіть, будь ласка, де він? Він у своєму саду. Звідки ти можеш знати, що він у саду? Ні, він щойно не зайшов. Неправда, Підкін, він не у своєму саду. Містер Грімсдейл. Грімсдейл? Ну, де ось тім? Тут, сер. Я так розумію, що ви хотіли мене бачити. Ви б стояли тут у моєму офісі, якби я не хотів вас бачити. Зніміть кашкета. Остіне, ви знаєте, що Грімсдель є нашим прямим конкурентом, чи не так? Так. Я хочу, щоб вони припинили роботу протягом місяця. Ні, ще краще протягом тижня. Це трохи швидко, чи не так? Трохи швидко? Це не достатньо швидко, Остіне. У цьому світі немає місця для маленьких, нікчемних і старомодних фірм. Правильно. Вони досі використовують Коня? Коня? Скажи мені, кінь колись хворіє? Ви маєте на увазі щось у їжі, щоб збити його з пантелику? Ні, ні, ось і не жодних підступів. Але головне, коли Грімсдел не зможе доставити молоко, а ми зможемо. Настав час вашої таблетки, містере Гантер. Дякую. Повернувся так рано, Піткіне. Так. Що це за повні пляшки? Ти що жодної не продав? Але як? Слухайте, містере Грімсдейл. Об'єднані молокозаводи, з якими ми конкуруємо, проникли. Що вони зробили? Проникли. У Росінгтон. Картрайт та Вудстріт, але <проб> все гаразд, <проб> все гаразд, вам нема про що хвилюватися, бо я, я, я щойно відвоював Бленхейм, Бленхейм, Бленхейм, Порчестер, Дорогу на Портерхаус, ви повинні були зробити краще, <проб> краще? Про що ви говорите? Вони мають електричний молоковоз, що мчить, наче бомба, ви ж не очікуєте, що Неллі буде скакати вгору з повним вантажем, чи не так? У вас є батіг, так? Для нелі? Ні, нема. Вам доведеться придумати щось інше. Той їхній електричний молоковоз? Він коли-небудь псується? Ні. Може, електрика? Переплутати дроти? Знаєте? Закоротити? Ні-ні, Піткіне. -ні, Жодних підступів. Але якщо вони не можуть доставити молоко, а ми зможемо. Ага ж... Мене звати Остін, Я з об'єднаних молокозаводів. Я не звинувачую вас, друже. Я б на вашому місці теж не хотів би потиснути руку. Я поганий, колеги. Я це знаю. Якби ви зараз вигнали мене з цього магазину, а потім зібрали усіх людей на вулиці, щоб побити мене камінням, жодна скарга не зійшла б з моїх вуст. Бо я знаю, що зробив погано, колеги. Розбив ваші пляшки. Я думаю, що він вам про все це розповів. Так і є. Що спонукає людину розбити пляшки? Головні болі, колеги. Розколюючі, сліпі головні болі. Ні. Але їх більше не буде. Я знайшов новий засіб. Його називають аспірином. Але це не допоможе повернути ваші пляшки, чи не так? Не варто мені приходити сюди з порожніми руками, щоб сказати вибачте. Отже, ось вам. Кілька яблук. Купив за військову пенсію. Неллі. Вибачте, я... Мене шокують імена. Це добре. Неллі. Вони родом звідси, друже. Ось звідки вони походять. Чудова кобила, Мері. Неллі. Неллі. Це мої емоції, друже. Ви виглядав дурним. Я не хотів приходити сюди, друзі. Вам не соромно за себе, Піткін? Такий хороший чоловік. А ви занадто поспішаєте, Піткін. Я не думаю. Саме так ви не думаєте. що ваша біда. А яке мені взяти? Вони для Нелі. По одному нам, а решта для Нелі, а Геш? У вас найбільше. У вас найменше. Це вирівнює ситуацію, чи не так? Вони для Нелі. Куди ви йдете? Я просто віддам їх нелі. Припиніть турбуватися про цю кобилу. Я скажу вам, коли їй прийде час їсти яблуко. Вперед, до роботи. Ну а ви тоді, куди йдете? Я просто збираюся трохи відпочити. Вже? Так, yes, right. добре. Галинку, вимкни телевізор. Я просто е, міняв тапочки, Піткін. Mm. Ну, це не зайняло багато часу, чи не так? Що? Віддати яблука Нелі. Вона всі ж жувала. Чому вам не сісти, Піткін? Ми дивимося телевізор. Ви вже з'їли яблуко? Ні, воно у кишені пальта. не та миле, не так? Зображення. Зображення розпливається. Ідеальна картинка. Розпливається Вдарився Але Води немає! Вода! Скрізь вода! Та ні краплі не випити! Пити! Он воно що! Ви обоє пили, чи не так? Вам має бути соромно! Ні, ні. Перестаньте стукати шпицями. Геть. Я не можу. Ой. Пити до нестями. Я вважаю, що це ганебно. Нелі, що ти зробила зі своїм візком? Коти не можуть розбити пляшки. Я знаю, хто це зробив. Це коти. Це все коти. Ні, ні. Ось ціну важко. Він заплатив за них з військової пенсії. Піткін. Містер Грімсдейл. Стукай, Піткін, стукай. Кілька яблук для коня Мері. Нелі? Сад містера Гантера? Я вб'ю тебе. Вб'ю. Ви не можете мене вбити. Кілька яблук. Я убіутебе! Убіутебе! Нелли! Right. Нелли! Неллі! Неллі, щось не так? Неллі, прокинься! Я, я за лікарем! Лікар, лікар, лікар. Доктор. Ага. Алло, операторе! Дві трійки, три, три, три, три, три, будь ласка. Дабл три, дабл три. Так, три, три. Три, три. Це будинок лікаря. Говорить лікар. Це Неллі? Неллі, привіт. О, ні, ні. Слухайте, Неллі зле. О, які у неї симптоми? Ну, вона здоріла. Більшість дружин такі. Знаєте, що з нею не так? Ні. А ви? Ну, не могли б ви приїхати і оглянути її? Будь ласка. О, боюся, я зараз дуже зайнятий. То з одним, то з іншим. Що ви там робите? Я саме трошки затримаюся. Справді? То ви не прийдете? Я майже впевнений, що не зможу вирватися. Але вона навіть не встає. О, тут багато таких людей. Скрізь лежать на підлозі, всі хворі, мабуть, в хірургії. Що ж мені робити? Найголовніше, що треба зробити, це зігріти її. Так. Зігрійте її. Покладіть її у ліжечко. Наберіть грілочку теплої води. У вас є тепла вода? Так. У вас є таблетки снодійного. Так, добре. Є трохи в шафі. Вона на верхній полиці, я знаю. Добре. Воно у вальній. Чудово. Ну, то дай їй одну. Вони отруїлись! Чи щось таке? Містер Грімс, дай, лупав! О, ні. Він пішов. Ой. Ось так, так. Спокійно, Лелі. Ходімо, Нелі. Камо, ходімо. Давай. Дякую, Нелі. No. Зачини двері. On, Nelly. Ходи, Нелі. Давай, Нел, а? Huh? Ну, давай. Містер Грімсдейл, о, будь ласка, в мене в голові жахливо стукає. Саме так, містер Грімсдейл, це не у вашій голові, це на горі. Вранці ти відчуєш себе краще. Заплатити за це, я отримаю кожен свій пенні. Поверніться. Поверніться сюди. Що ви тут робите? Що? Це ваша кобила. Мері, Неллі. Вона з'їла всі яблука. Ну, майже. Містер Крімзер з'їв зі одне. І я, звісно. Що? Нічого? Он воно як. Вон воно що з Неллі? Ви накачали ці яблука. То й що? То нічого. Вона. Це війна, колего. Війна у таких нікчем, як ти, немає шансів. Ні, не треба. Зачекайте. Прошу. Це війна. Містере Грімсдейл. це війна. Містере рімсдей. Містер грімсдейл. Стукайте, Піткін, стукайте. Скільки разів вам казати? Містере Грімсдейл, це війна. Що? Що ж, нам трохи не пощастило. Об'єднані розтрощили наш візок. Молоко? Молоко? Молоко? Це... Це війна. чи не війна, Піткін. Слухай, навіть Дрейку дозволили закінчити гру в миски перед битвою. Вибачте мені. Крім того, нас б'ють, Піткін. Об'єднані занадто великі. Ви були в Тюнкерку, чи не так, містере Грімсдейл? Цікаво, що було б, якби ви тоді здалися? Твоя правда Піткін. Ми будемо боротися з ними. До останньої пінти молока. Один, один, два. Два. Кабінет містера Гантера, хвилинку будь ласка Містер Гантер, містер Грімсдейв Скажи, хай йде до біса Слухай мене, Грімсдейве, забирайся під три з моєї дороги, будьте проклятий. Містер Гантер, я вимагаю вибачень Містер Гантер пішов грати у гольф Пішов грати у гольф Цього чоловіка треба добрече провчити, він мусить підрізняти хороше від поганого. Я про це подбаю, містере Грімсдейл. Так, Піткін, іди на поле для гольфу. Я? Але я думав, що ви... Піткін, я ж голова фірми, а він лише генеральний менеджер. Це не мій рівень. Його треба навчити, що добро перемагає все зло. Хай зрозуміє хибність свого шляху. Той, хто любить, не чинить зла своєму ближньому. Тож нехай він відкине брудні темні справи і зодягне смиренне світло, а? Гарно, підкін, гарно. Оближте. Добре, містер Грімсдейл. Я піду до нього. Голови. Хм... Шкода полковнику. <звук> Ви бачите. Чи mm ви -hmm. мені не підкажете, де the... я можу знайти містера Гантера? Тебе забирай. Чому ти не можеш? О, я перепрошую, привалебний. Вас треба навчити, що є правильним, а що неправильним. Ми цінуємо вашу компанію, отче, але ми намагаємося зіграти в партію гольф. Я ja принесу. Oh! Ні. Дай мені. Дай мені. Лайтера. Лайтера, ідіоти. Дайте йому ключку, якщо він хоче. Повертайтеся сюди. Це смішно. Щось не щастить. Він провалився в ту дірочку, я ніколи не зможу витягти його звідти. Ходімо. Що за день? Краще б я не приходив. Це твоя вина, його. Знайшов! Nice знайшов! Nice <плес> ви не повинні, покладіть! <плес> Це буде коштувати тобі двох інсультів, Гантера. Дивіться, що ви зробили з моїм візком? Ви! Де ваша вдячність? Я той, хто знайшов ваш м'яч. Цей м'яч і ви коштували мені двох ударів. Шановний полковнику, що на землі коїться? Добре, добре. Добре. Дайте мені цю плючку, Я вправлю вам мізки! Дайте мені! Ви <звук> поступитись? Звісно ні! Це все, містер Гантер! Ніколи не кажіть ніколи! Ми скоро його дістанемо, містере Хантер. Що, там на горі? Підсадіть мене! В жодному разі! Вам краще погодитися, старий! Сталай. Дайте мені свою ногу! Продовжуйте! Піднімайтеся! Вперед! Знаєте, це повне божевілля спробувати цей удар Хантера. Допоможіть мені, полковнику! Що тут, Хантера? Ні! він, Містер Хантера! Де? Там! О, oh, oh, yes. так! Давайте виліземо вище! Uh, yes. Так! Дякую. О, так. П'яту залізну полковнику. Це безумство. Гаразд, ловіть. Зачекайте. Хапайте за це. Хапайте за гілку. Містер Гантер? Так. Поки ми зависаємо, можна з вами переговорити. Про що? Як ви вважаєте, чи справедливо для великих фірм спробувати закрити маленькі магазини? і не перешкодити колесам прогресу але замість того щоб воювати містер Гантер чому поб'єднаним і грімсдейлам не допомогти одне одному так як я вам зараз О, заради Бога може ти замовкнеш він пав ще не гніздо я бачу допоможіть мені ну то відпускайте гілку Трошки не іще. ВЫ! Може ви Я особисто гарантую, що об'єднані знищать Грімсдейла протягом тижня. Протягом тижня. Протягом години. Зараз. Зачекай, я тебе дістану, жахливий маленький вікарію. Містере Грімсдейл. Містере Грімсдейл. Бачите, місь Гокінс, ви не проти, щоб я називав вас Гледіс? Нахаба. Бачите, я думав, ми провели стільки гарного часу разом. Є, ну, часу разом. Мені було цікаво. Я не зовсім знаю, як це сказати, але... Я просто... Гледіс, що сталося? Я така щаслива. Містери Грімсдейл... Містер Грімсдейл! Перед цим, Піткін. Не після. Ви мені вибачте, ні, залишайтеся тут. Піткіне, Ходімо. я щось скажу вам на вухо. Піткін! Мені потрібна ваша допомога. Я намагаюся допомогти містере Грімсдейл. Я щойно мав зустріч з містером Гантером. Забудьте про містера Гантера. Так згоден, він нам не потрібен. Незабаром у мене з'явиться ще кілька ідей, які змусять консолідованих переповзти у США. Під ким я закоханий у місіс Госкінс. Але ну я не маю сміливості зробити її пропозицію. Ви ж не думаєте одружитися, коли фірма на до прірви. Якби ви зробили її пропозицію від мого імені. Я чого і змусили її вийти за мене, то я міг би зосередитися на молочних продуктах. Поставте фірму на ноги. Поставимо Піткін. Тому що вона щаслива, Підкін. Місіс Госкінс? Так. Місіс Госкінс, ви коли-небудь думали про шлюб? Я завжди лише про це і думаю. Настає момент, коли чоловік повинен взяти дружину. Але не завжди йому щастить знайти ту, яку він хоче. Вловлюєте? Я думаю, що починаю. Містер Крімзель знає про це? Ой, йому це необхідно. Він страшенно хоче весілля. Весілля? Тоді пропозиція? Так. Я, кажуть, я щаслива дівчина. Двічі за один день. В чому справа, Підкін? Я щасливий. Містер Грімсдейл сказав, що якщо ви погодитеся, він поставить молокозавод на ноги. Мені байдужа молочарня. Я згодна. Весь світ повинен знати, що це серйозно. О, Нормане, ти чудовий. Значить, вирішено? Так. Ой, що ви робите? Містер Грімсдейл! Містер Грімсдейл! Ми збираємося одружитися. Я напомню. Може, ви перестанете поводитися як дитина. Не смійте так зі мною розмовляти в моєму магазині. В вашому магазині? Подивіться довкола. Голо. Майже нічого не залишилося. Трохи вершкового масла і пару яєць. Якби вона не викликала у вас тугу за коханням, ми б разом випхали об'єднані молокозаводи з бізнесу. То більше не сумую за коханням Піткіне. Я скажу вам, що робитиму. Що? Я збираюся почати все спочатку, і я покажу вам, як працювати. Оце буде день. А що б ви почали? Я? Ну, я б почав без економії. Це воно, економія. Це те, що я повинен зробити. Перше, від чого треба позбутися, це Неллі. Тож ви можете відвести її до будинку старих коней. І негайно. Якщо я скажу, вибачте, Неллі може залишитися? Ви не можете мати все, Піткін. І Кобилу, і Місіс Госкінс. Може, ще магазин заберете? Не хочу магазин. І Місіс Госкінс я теж не хочу. Вам не потрібна місіс Госкінс? Ні, не потрібна... О, Піткін. Вибачте, я неправильно вас оцінив. Тепер все буде добре. Хоча Нелі може залишитися? Ні. Ні. Нелі, деякий час справи йдуть не надто добре, і містер Грімдейл вважає, що настав час економити, тому я мушу відвезти тебе до будинку старих коней. О, і все гаразд. Це щось на зразок табору для відпочинку, для коней. Так, це все. Наче табір відпочинку для коней. Це будуть гарні зелені поля і... І тобі також не доведеться вставати рано вранці. Я зможу навідати тебе у вихідні. Ще... Гадаю, що ти скоро знайдеш нового друга. Привіт. Ти на полювання зібрався? Де твоє червоне пальто? Ходімо, Нел. Неллі, ти не повинна тут бути. Ти втекла. А, а я можу тобі відмовити. Гаразд, ми знову будемо працювати разом. Так, навіть якщо це не надовго. Світкін. Тихо, Неллі. Так, містер Грімсдейл. Що там відбувається, Піткіне? Нічого, містер Грімсдейл. Я тільки збирався почати роботу. У вас там та кобила? Як ви смієте кидати мені виклик? Позвольтеся її негайно. Містер Грімсдейл. Місіс Госкінс. Місіс Грімсдейл, будь ласка. Ми одружилися, є свідоцтво. Я не триматиму тебе ні хвилини, моя любов. Підкине, що таке? Це про Неллі, містер Грімсдейл. Якщо я сплачу за її їжу, чи можемо ми її залишити? Ні, не можемо. Тоді, вибачте, мені доведеться піти. Підкінь ти не розумієш, ми розорилися. Я готовий це визнати. Об'єднані молокозаводи перемогли нас. Але зараз, звісно, з огляду на наші додаткові обов'язки, я вирішив прийняти їхню пропозицію та об'єднати наш бізнес. Але нас поглинуть, містері Грімсдейл. і нітниця, я вимагатиму назву фірми Грімсдейл «Об'єднані молокозаводи» розділити посередині. Ми отримаємо половину їхнього бізнесу. А вони — половину нашого. Як ви думаєте, хто буде головою? А що зі мною? Я ще жодного разу не підводив вас, Біткіна, під чи не так? Якщо до Остіна, ми його позбудемося. Він розбив усі наші пляшки. Він сказав так так І Гантер йому теж доведеться піти. Усьому свій час, Підкіне, у нас буде новий штат. Подивіться, бачите. Сер Роджер Вечвуд. Голова. П'ятий поверх. Тимчасовий. Ходімо. Будь ласка, повідомте серу Роджеру Віджвуду, що я тут. Як ваше ім'я, будь ласка? Томас Грінсдейл. Депутат. Oh. О, так, звісно. Власник молока. Депутат Томас Грінсдейл хоче зустрітися з сером Роджером. Так. Чи не могли б ви піднятися, сер? Це на четвертому поверсі. У вас розстебнутий гудзик. Вибачте, сер. Як вас звати? Хагінс, сер. Сер Рочер Веджвуд? Ні, Фред Ноулс. Доброго ранку! Містер Грімсдейл? Так. І містер Піткін. Вітаю. Ходімо зі мною. Міс Картрайт. Сер Роджер, містер Грімсдейл і містер Піткін і через дві хвилини у вас засідання Ради. <пай> Дякую, місць Картрайт. Доброго ранку, Грімсдейл. І містер Піткін. Доброго ранку, пане Піткін. Містер Грімсдейл? Сідайте, панове. Ну, містер Піткін, Грімсдейл. Грімсдейл дзвонить Дзвонить у дзвін. А я не маю жодних записів. Молочарня Грімсдейл. Молочарня Грімсдейл. Так, звісно. Ви завдали нам чимало клопоту. Справді? Мені це подобається. Отже, ви нарешті вирішили помиритися? Знаєте, ми не хочемо війни. Дуже розумно, з вашого боку. Тепер наступне, що ми повинні зробити. Що? Що? Полягає в обговоренні основних деталей. Ну, що ми мали на увазі? Обговорити все з моїм... Зайді, Волтере, добре? Я з нетерпінням чекаю подальшого обговорення незабаром. Буде багато розмов, і чашка чаю, і щойно ми познайомимося. Тепер мені вибачте. Я маю відвідати важливе засідання ради. Хантере, містер Грімсдел і містер Піткін. Гантери, вони хочуть помиритися. Будьте люб'язні, подбайте про них. Гарного дня, містере. Грімсдейл. Піткін. Йдіть за мною. Дуже мило. Ну, панове, які ваші умови? Ви можете отримати половину нашого бізнесу, але, звичайно, ми хочемо половину вашого. Фірма має називатися Grimsdaile, об'єднані молокозаводи. І він буде головою. Він буде? Ви збожеволіли? Ви вірите в те, що говорите? О, ні, точно ні. А тепер геть звідси. Перш ніж ви підете, підійдіть сюди, я вам обом щось покажу. Бачите це? Це все ми, Grimsdaile. А, Грімс Правильно. Така доля Грімс Він зникне. Зрозуміло? Зникне. Все вирішено. Старто. Більше не існує. А тепер... Геть! Геть! Ви... Геть! Він жартує, чи не так? Ну, мого, ха-ха-ха. Коли повернетесь ввечері додому і схочете випити чашечку чаю, сподіваюся, з дома не буде ні крапки молока. Забирайтеся! Я думаю, що нам слід переглянути файл оренди Грімсдейла. Так, містер Гантер. Чекайте на мене, містере Грімсдейл. Піткін, ліп застряг. Піткін, допоможіть. Зберігайте спокій. Допоможіть. Я, я знайду допомогу. Де пожежа? Пожежа? Я не знаю. Допоможіть. Містер Грімсдейл застряг у ліфті. Де пожежа? Пожежа? Містер Грімсдейл. Містер Грімсдейл. Там пожежа. Погонь. Витягніть мене звідси. Покладіться на мене, містере Грімсдейл. Найгірше, що ви можете зробити, це панікувати. Викліщте пожежну команду Бейте на сполох Я знайшов містер Грімсдейл Підкін, допоможіть! Паровий очисник, хід заборонено Кін, де ви, то поможіть. Поможіть! Пожежа. Пожежа! Пожежа? Пожежа! Пожежа! Пожежа! Пожежа! Пожежа! Так, я знаю, вся будівля горить! Ой, ні, ні! Зберіться, візьміть себе в руки! Я попережу їх усіх на цьому поверсі! Розумієте? А ви розкажете все на горі! Я розповімся внизу. Пожежа, всі геть. Топожіть, підкіне, будь ласка, я задихаюся. мене охоплює всю будівлю, воно охоплює стіни, та поможіть, пожежа, пожежа. Пожежа тут, парковка там. Тягніть чотири шланги у будівлю, а я піднімуся на четвертий поверх. Ясно, сер. Відійдіть. Дайте містеру рімсдейло повітря. Не застряг у ліфті. Так. Всі вниз. Це гаразд, містере Грімсдейл. Пожежна команда вже тут. Немає чого хвилюватися. Молодець. Не думав, що ви мене почуєте. Що? Ви головний? Так. Тут у вас трохи вогню. Я зробив усе, що міг, і тепер все залежить від вас. Дуже дякую. Я зроблю вам свідомим. У ліфті застряг хлопець. Ім'я Грімсдейл. Ви там? Допоможіть. Бачите? Ви добре попрацювали. Праворуч Хагінс На верхню частину ліфта. Він напругу. Зрозуміло. Отримайте це для Гакінса. Гаррісе, давай, Гаррісе, поквапся, там пожежа. Ура! Будьте напоготові. Все гаразд, містер Грімс ми витягнемо вас за дві хвилини. Так, начальнику? Начальник? З вами все гаразд, начальнику. Віддайте наказ. А? Віддайте наказ. Віддати що? Віддайте наказ. Я не можу наказувати. На мене не звернуть уваги. Я не головний. Ви маєте на увазі, що я головний? О, шеф! Хлопці, я тепер віддаю накази. Тож трохи дисципліни. І коли я скажу, діть, то хочу, щоб ви вімкнули воду і гасили. Але в будівлі ще залишилися люди, сер, Якщо ми загаснемо вогонь, їм не доведеться йти, чи не так? Вода, шланг, я візьму. Вмикаю воду. Вода надходить, сер. За мною! Заряжай! Витягніть мене звідси! Допоможіть! Допоможіть! Ти чортяка! Вимикай! Зараз не час для балачок! Вогнегасник! Містер Хантер! Містер Хантер! Божежа! Всі геть! Що? Божежа! Міст Документи! Документи, міст Керрі! Рятуйте документи! Вони поділись, де документи? Допоможіть, да будь ласка, хтось? Підкінь, де ви? Ви час, відпустіть. Не рухайте ногами. Вдихайте. Вже, ну тоді видихніть. Він пішов. У нас закінчилась вода, сер. Ой, Боже. Чекай тут. Той знає, де вода. А ти що тут робиш? Я відповідаю за пожежу. Не чіпайте, залиш. Ви зруйнували грімсдейл. Тепер хочете, щоб об'єднані згоріли. Тому не знадобилося багато часу, щоб зникнути. Чи не так? Гей, Ви! Поверніться сюди. Подивіться, ви відповідальні за це безчинство? Я генеральний менеджер. А я начальник пожежної. Де пожежа? Якщо ви начальник пожежної служби, то повинні знати, де пожежа. Пожежі немає. Якийсь ідіот возився з димоочесником. Я щовно це владнав. Перед, хлопці! Не стійте! Нема пожежі. Відкриваємо воду Підкін молодець. Я подбаю, щоб ти отримав 10 років за це. Ви бачите те, що вам подобається. Ви можете відрубати мені голову. Ви навіть можете мене повісити на гільйотині. Як завжди, я лише намагався допомогти. Це більше, ніж можна сказати про вас. Все це ніщо порівнянні з тим, що ви з нами зробили. Ви та ваші брудні методи. вивели наш молокозавод з ладу. Тихо, ані слова. Я всім розкажу. Ми були просто, просто невеличкою фірмою, яка просто намагається надати трохи індивідуальних послуг. Ми не дбали про те, щоб заробити великі статки. У нас було лише 10 вулиць. 10 але об'єднані все одно нас витіснили. Вони розбили всі наші пляшки. Вони розтрощили наш візок. Знаєте, вони навіть отруїли нашу кобилу Неллі. Вона тягнула наш молоковоз. А бідолашна стара Неллі тепер мешкає в будинку для старих коней. Послухайте, Піт... Грімсдейл. Піткін. Піткін? Так. Піткін. Ви можете отримати свій район. Неушкоджений. І ви маєте моє особисте запевнення, що ми залишимо вас у спокої. За умови, що ви залишите об'єднаних у спокої. Розумієте? Ви залишите нас у спокої. У спокої. Грімсдейл. Містери Грімсдейл! Містери Грімсдейл! Поїхали на небі! Містери Грімсдейл! Знову війна! Вони знову почали, містери Грімсдейл! Вони розбивають усі наші пляшки! Містери Грімсдейл! Украинского озвучил Слава Радик.